Já jsem letadlem ještě neletěl a abych se přiznal, tak se toho hodně bojím. Proč se bojíš? bojím se létání letadlem, protože jednak když se dívám na zprávy, tak eh, vidím hodně leteckých havárií a taky eh, prostě nechápu, jak to letadlo může letět a držet se ve vzduchu a nespadnout přitom, takže se bojím, že prostě to letadlo spadne. Létám rád. Pro mě je to cesta, jak se dostat z jednoho kontinentu na druhý. Auto je komplikované dostat se do Ameriky autem. To bych asi úplně nezval, taky by to trvalo dlouhou dobu. A rád bych vyzkoušel skydiving. To jsem ještě neskoušel, skok s padákem. Ale zkoušel jsem budget jumping a to bylo taky zajímavá, zajímavá forma létání. Popravdě nemám moc rád letadla, poněvadž je to, nebo protože je to ku podivu překvapilo mě, jak je to hlučné. a nedá se, nebo všichni tvrdí, jak v oh, letadle se dá spát, no moc ne, takže kromě letadla nemám nějak problém s cestováním. Dřív bych asi odpověděl, že miluju létání, ale protože létám zhruba 30 krát za rok, tak už je to spíš takové, takové nutné zlo. Miluju létání. Já miluju létání, já miluju ten pocit, když přechází člověk z toho rukávu do toho letadla, když má jednu nohu v letadle, tak to, to, to se jako nej, nejspokojenější a pak, když to letadlo vzlítá tak to, a pak, když to přistává, tak to je fajn.